Видит Якби не хотіли люди, які вже давно в команді і, і мають, нібито, свої залізні місця, але все одно прийшов тренер Микола Зоц, який привів із собою купу молодих дівчат. І ці молоді дівчата зараз почали вигравати навіть кубках IBU, вже не тільки на молодіжних стартах, і вони рівні. Їх кілька одного приблизно віку. І вже розуміє багато хто в команді, що там не цього року, але наступного року вже Потрібно бути, як колись посунулися дали місце Юлі Джимі пару років тому, так потрібно буде посуватися і давати місце цим дівчатам. Тому це стимулює, звичайно, взяти все своє із поточної ситуації. Ну і от беруть, бере поки що Валя, і дуже непогано виглядає Наташа Бурдига, Юля Джима через багато проблем зі здоров'ям в, в період літньої підготовки. Чуть на неї грудень виявився такий зізмаканий, але я думаю, що в січень буде набагато цікавіше виконання Юлії Джимми. Ось тому це, не є, це, це є дуже приємний момент, але це не є якась сенсація і загадка. Ну і до того ж є такий момент, як зміна поколінь у командах. В збірні Німеччини це раз. Це одна з найсильніших команд вже протягом 20 років через проблеми з допінгом. Зараз збірна Росії під дуже пильною увагою, надзвичайно пильною увагою, не тільки в біатлоні, але, зокрема, в біатлоні. Немає яскравого лідера в Норвегії, немає двох яскравих лідерок у збірної Франції. Тобто є команди, команди молоді, рівні, але молоді. Ну і цей момент. Наші використали цей момент. Викорила особисто Валя Семаренко, так само, як Кайса Макарейнен, і так само, як Дар'я Домрича. Вам пам'ятаємо, що за іншої конкуренції від Німеччини і від Норвегії, і, і Кайса і, і Даша були не такі яскраві і не такі непереможні, як зараз. Вітіско спортивне відео.